Iu Pleoianu, numeroi ceteni din Botsvana vor să contribuie la satisfacerea dorinelor financiare ale zei ei. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, lansează un atac de ovirul în fere precedent la adresa laurei Codroacovesi, după ce procurorul E a câtigat procesul cu jurnal t Antena 3. Leo susține că ce datoria fa de covesi ar putea fi peletit în celebra moneda Botswanei, pe uh. Anun important! Peletesc eu integral suma pe care o vrea distinsa covesi de la Jurnality Antena 3. De ei mi e greu să mă despart de ea, folosesc această bancnotă aniversar pentru a acoperi întregul prejudiciu de imagine, o bancnotă care ilustrează perfect rezultatele magistrale ale divinei si ale Creatorului Divin. De asemenea, am aflat pe surse ce numeroi ten din Botswana vor să contribuie la satisfacerea dorinelor financiare ale zeniei. În uh. monedă proprie, scrie Liviu Pleoianu, pe pagina personală de Facebook.